مكان بره مصر وخارج مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده بقى سندوتشات سبوق وكبده. هنعمل سندوتشات كبده وسبوق زي اللي بتيجي على العربيه زي اللي بناكلها على العربيه بالظبط. معانا بقى المقادير، معايا معلقه توم مفروغ. وعندي الكبده قطعتها شرايح. يعني. وعندي فلفل متقطع، فلفل حار وفلفل بارد. الحار ده اختياري بقى. عندي كزبره وعندي شطه وكل حاجه معلقه صغيره كده وملح وعندي كمون انت بتحب الكمون والتوم. وعندي فلفل متقطع عوك للسجق وعندي سجق قطعته الصبح على ثلاث قطع وعندي بصله متقطعه جوليانة اهيت وعندي طماطمايه متقطعه وزيت وخل هنعمل بقى الدقه اللي بنحطها على او الازازه اللي بنحطها ديت على على الكبده والسجق زي اللي بتتشري بالظبط بسم الله الرحمن الرحيم معايا اللي الكزبره التوابل اهي الشنطه وعندي الكمون هاخد معايا الكمون كبيره اهي حلوه اهي بسم الله الرحمن الرحيم وعندي التوم معايا وعند الثوم. وعندي الخل هنحط خل بقى تكتر في الخل شويه انا حوالي آيه كوبايه خل اهي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما نقلب بقى دي مع بعضها كده الريحة بتاعتها جميلة جميلة دي بقى على الكبدة ناخد بقى الزيت الكبدة ونروح بقى نطفطسها بقى على هنزل بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم عندنا 2 زيت قطعه ونحسب الكبدة الاول ياخد معايا التحميره كده يعني هننزل بقى بالصدوق اقعد على البصل هتبدل البصل شويه نقلب بقى ننزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ريحه بقى جميلة الله السجوك هبتدي بقى احط منها كل شوية على الكبدة وعلى السجوك وده الزرج بقى <تصفيق> اللي بيخليها على الحطة وطعمها جميلة شوية رشة بقى الريحة جميلة. حط شوية تلك كده على ده معايا اهي هقطعها بقى في الطواحيت عشان اعمل بيها الساندوتشات ريحتها طالعه خطيرة رب الله الصبق بقى هتعمل بس سندوتش كبت العيش اول قطعته افتحي من نصف عيب كبت حط الكبده بس في الريف. شويه طماطم كده جميله كده شويه طبق كده هنمشي بس جوه هل هو معانا ؟ يابيل فعلا وشيف عملنا بقى مع بعض سندوتشات كبده زي الكبده بتاعه العربيات اهيت بالظبط وسندوتشات السجق هنضرب بقى بالهنا والشفا السلام عليكم بقى.